සර් රසුබසිද්ද වේවා කුලතිස ඍෂිතුමා කවුද මේ ඍෂිවරු කියන්නේ රජස් තමස්සයන් නිරුක්තා පොඥාන බලයේ යශාන්ත්‍රිකාල මමලන් ඥානමෞපේදාන් සදා ආප්තාන්තේ සත්‍යං වක්ෂාන්ති ඒතකස්මාධ්‍යා සත්‍යං නිරජස්තම ආප්තයෝ කියලාත් මෙය ඇයට හඳුන්වනවා කියන අපතෝපදේශ කියලා අපි ගන්න මේ වගේ තුන්කල් දක්නා නුවණ ඇති අතීත කාලයේ වර්තමාන කාලයේ අනාගත කාලයේ කියන මේ තුන්කල් පිළිමඳ මනාව දැක්මක් ඇති මනස තුන්ගණ්‍ය associative විදියට අරගෙන ලෝකයේ පිළිමඳ ඥාණයෙන් දැකලා රජස් ගුණ දෙක අයින් අය. කියන්නේ මෝහ ගුණ, ක්‍රෝධ, ශෝක, මඳ, මාන, ඊර්ෂ්‍යා, මේ වගේ දේවල් අයින් උත්තර මේක වේද ඒ උත්තරය ඍෂිවරය. වල මේ ඍෂිවරු අතර අපේ රටේ හිටපු ඍෂි කෙනෙක් තමයි පුලස්ති මහ ඍෂිතුමා. ඒ කියන ඍෂිතුමා තමයි පුලස්ති ඍෂිුුනේ කියලා මතාන්තරයක් ඇති වෙලා නමුත් ඒ මතාන්තරය අපි හරියට හිතලා තේරෙනවා පුලක් කියන ඍෂිතුමා හිටියේ සප්ත ඍෂිවරුත් එක්ක. ඒ වල මේ සම්බන්ධ වෙන ඍෂිතුමෙක්. එතන මේ අපි කියන පුලස්ති කියන ඍෂිතුමා අපේ රටේ ඉබදිලා රාවණ රජතුමාගේ සියා බවට සාක්ෂි සාදක සාහිත්‍ය මූලාශ්‍රක හොයාගෙන ආයත කොවා ගන්න පුළුවන් බෙදලා ඍෂි සම්මේලනයක් තියෙනවා ආයර්වේද නිර්මාණය කරද්දී ආයර්වේදයේ පිළිමද දැන් මේ ළඟදී මම කතිකාවකදී මට යොමු කරලා තිබ්බා වෛද්‍යවරේ ආයර්වේදය නිසා ලංකාවේ දේශීය වෙදකම පෝෂණය වුණා කියන එක අපි එක පිළිගන්නවා භෝමි ඒ වගේම මේකත් පිළිගන්න ඕනේ. දේශීය වෙදකම නිසා ආයුර්වේදයේ පෝෂණය වුණා. ඒක කොහොමද සිද්ධ වුනේ? ආයුර්වේදයේ මූල ආරම්භණය කරන මොහොතේදී සම්මෙලනයක් කියලා කතිකාවක් තියෙනවා. ඒ කතිකාවට ලංකාද්වීපයෙන්, හෙල්ලද්වීපයෙන් අපේ රටෙන්. එතෙන්ට ආරාධනා කරන්නේ телейපති මාර්ගෙන් ආරාධනාව සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ ආරාධනා කරන්නේ පුලස්තිගෙන මහ රිෂිතුමාට. උන්වහන්සේ ඒට යනවා හිමාලයේ මනරම් ප්‍රදේශයක තමයි මේ සාකච්ඡා මණ්ඩපයේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම වහන්සේ විසින් ආයුර්වේද මූල ආරම්භණයේදීම ඒ තිබුණු මතවාදත් එක්ක එකතු වෙලා වහන්සේ විසින් දන්නා වූ දැනුම ඒකට අද ගොඩක් අය ආයුර්වේද වෙනයි, දේශීය වෛද්‍යකම වෙනයි, මේ හැම එකකම වෙනස් තමයි. එක වගේ දෙකක් ලෝක හොයන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් මූල સિદ્ધාන්ත පදාර්ථ ටික වාතපිතසෙම නම් ලෝකේ දකින්නේ අන්නෝ ආර්යයේ ධර්මයේක ත්‍රිලක්ෂණයෙන් නම් ලෝකේ දකින්නේ අන්නෝ බෞද්ධය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනවත්මක භාවයෙන් ලෝකේ දකින්නවා නම් ඔහු බෞද්ධයෝ ඔහු වෙන්න පුළුවන් ඔහුගේ ලක්ෂණය බෞද්ධය පුලස්තුරි ඍෂිවරයා ගැන අපි කතා කරගෙන යනකොට අපිට දකින්න ලැබෙන මූර්තියක් පාෂාණමය මූර්තියක් මේ පාෂාණමය මූර්තිය සිද්ද වෙලා තියෙන්නේ පරික්ෂණ අනුව මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ කාලය. ඒගොල්ල සමහරු කියලා මේ ඉන්නේ පරාක්‍රමබාහු රජතුමා. ඒ වගේම තව නොයකුත් මත තියෙනවා. නමුත් අපි බලමු පරාක්‍රමබාහු රජතුමා කියන්නේ කවුද? මේ රටෙත් නෙමෙයි වෙන රටවලටත් ගිහිල්ලා තමන්ගේ වික්‍රමාන්විත ක්‍රියාවන් සිදු කරලා තමන්ගේ සේනාව බේරාගෙන මහා පෞර්ෂයකිනුතු රජ මහා පෞර්ෂය තියෙන තමන්ගේ පිළිම නෙලා ගන්නෙ නෑ. එහෙම නැති මැති එමුතිලා තමයි Tamange piluma nelagena api dakinnawanne parak parak ganna pilima hadagala innne dan me lokiye minissu ipuduna biliyana trilina gana minissu ipadilama mie දැන් බුදුන් වහන්සේ, ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ, ලාඔස් උතයෝ වගේ මහා පිරිසක් අතරින් කීප දෙනෙක් පමණ නිර්පති කුමරවල් කරගත්තේ නැති පිරිස තමයි ලෝකයේ ඉතිරි බැබලෙමින් අදටත් අනාගතයටත් සායය සිටින්නේ. ඒකට ඔබ හිතනවාද මේ වගේ මහා පෞර්ෂයක් තිබ්බ අර පරාක්‍රමබාහු තමන්ගේ පිළිමයක් නිර්මාණය කරගෙනයි කියලා. තමන්ගේ පිළිමයක්ම නිර්මාණය කරන තමන් විසින් ගරුසත් කාර්යක්‍රමෙන් හිතනවා කියන්නේම හිනමානයක්. Tamange rupayak ne allapen wedimama hinamanai. E nisa mama hitanawa mama vidura neme vidyutun siyalla meka piligane evi. Me murtiyak haduwa nan api rajakene haduwe tamanta oda usas gunawak kenekge budunwahansege e wage meeta passe hiti rishiwurunge anagathiyata dakvima sanama meka paashana එතකොට මේ නිර්මාණය කරපු මේ පිළිමේ මූණ දිහා බැලුවම අපිට පේනවා රාජබරණ මොනවත් මේකේ පළඳලා නැහැ. ඒ වගේම මූණ දිහා බැලුවම අපිට පේනවා අනුකම්පාවකින් දුක්මුසු ස්වභාවයකින් ලෝකයේ දෙස බලාගෙන සිටිනවා. දුක්ඛිත ස්වභාවයෙන් ලෝකය බලාගෙන ඉන්නවා කියන්නෙම මේ මගුල්සක්වල දුක්ඛිත ගොඩ මේක යථාබෝධයේ ක්‍රරගත් කෙනෙකුගේ කෘෂිවරයෙක් වෙනවා. මේගෙන් ගිලිහිලා ගැලවිලා යන්නේ කොහොමද කියලා පාර පෙන්නන කෙනෙක්. එතකොට ඍෂිවරු ආපු හඳපිලෙවල බුදුගුරු විසින් අනුමත කරලා තියනවා ජීවකතුමා කියන්නේ වෛද්‍ය කර්ම ඉගෙනගත්තු ඍෂිවරු ආපු ක්‍රමවේදේ අනුගමණය කරලා ඒක ඉගෙනගෙන. එතකොට ඒ ඉගෙනගත්තු වෛද්‍ය කර්මය සහ ඒ ඍෂි ක්‍රමවේදේ අනුමත කරමින් බුදුහාමුදුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු පියාණන් විසින් ජීවක තමන්ට බෙහෙත් කරන්න දෙන්න කියලා කතා කරනවා තමන්ට බෙහෙත් කරන්න දෙන්න තමන් නුත් ඒකට අනුග්‍රහය දක්වනවා පින්පිනිසයි. ඒත්කොට බුදුවරු පවා මේක අනුමත කරලා තියනවා මේ ඍෂි ක්‍රම වේදය. මේ පුලස්ති ඍෂිතුමා ගැන අද මතපෙහෙද ගේන්න හේතුවම තමයි රාවණා සිහිනෙන් නැගිටිච්චි පිරිසක් වෙදකම් කරන්න තියෙනවා. ඒ ඒ පිරිස දන්නේ නැහැ පුලස්ති ඍෂිතුමා කොයිතරම් බලවත් තේජස්ද කොයිතරම් මහා කරුණාවියුක්ත කෙනෙක්ද කියන එක. ඒ කරුණවා යුක්ත කෙනෙක් වශයෙන් අපි දකිනේ රිෂිතුමා ගැන. නොයිකුත් මතාන්තර ගෙන හැමින් නමුත් අපි දැනගත පුලතිසි කියන ऋසිල්රේ හිටිය. ඒක යමෙක් බොරු කියනවනන් ඕට කියන්න පුළුවන්න නන්ද මිත්‍රත් බොරු, වේළු අර උනගස් බොල බැන්ඳට පස්සේ උනගස් ගලුවගෙන ගියපු ඒ යෝදයක්ත් බොරු කියලා නොයිකුත් මතක තර මේ. පුන්නය කර්ම කුසල කර්ම නිසා තමන්ගේ මානසික සත්‍යය ිතා දියුණු කරගෙන ඉපදිලා ඒ දියුණු විච්ච මානසික සත්‍යයට භාවනාන යෝගීත්වය වර්ධනය කරලා යම් කිසි තලවලට ඕනම කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් තමන්ගේ පෙර කුසල කර්මයට වඩා බලපවත්වන්නේ මේ වෙලාවේදී මානසික ඒකාග්‍රතාවේ වැඩි කරන චින්තනය සහිත භාවනා ක්‍රම සිද්ධාර්ථ කුමාරයා බුද්ධත්වයේ අවබෝධ කර ගන්නවත් කලින් ලෝකෙ තිබුණේවා අපිට උදාහරණ වශයෙන් ගන්න පුළුවන් සිද්ධාර්ථ කාලයේදී තුන් වහන්සේ සමත භාවනාවකට සමවදිනවා කෙතේ ඉදරු රජතුමාවිලා වන්දනාමාන කරනවා එතින් මේ වගේ අපි දැක ගන්න පුළුවන් යම් කිසි මතාන්තර ගොඩක් එකතු කරලා ගත්තා මේ ඍෂිවරු පිළමද පුලස්තිගෙන ඍෂිවරේ කිටියා පුලතිසි ඍෂිවරයා පුලතිසි පුරවරය සහ අපිට මේ සම්බන්ධ වෙන දේවල් ටික අපි දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකෝල මේ සාහිත්‍ය අතරදී අපිට මතක් වෙන ලංකා ලංකා පෙම්බර ලංකා ගීතේ කියන පුලතිසි දැම්සිරි රහල් කුමරු තුඟු paduan අද ලංකා. ලංකාව ඇතුළු තමයි මේ කුෂිවරයා. මේ ඉර්සිවරයා. කුලතිසි මහා උන්වහන්සේ විසින් කරගෙන ආප වර්තමානයේදී දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රම දක්වා, දියුණු වෙලා, တියුණු වෙලා ලෝකයක් පිළි අරගෙන අද තියෙනවා. නමුත් ඒ තියෙන්නේ ඇත්ත සැබෑ වෙදකම හේතුඵල යුක්ති ප්‍රත්‍ය මත තියෙන දෙයක්. එම නැතුව මේ පුලසිසුරිසුතුමාට දෙවියෝ වැහිලවත් යක්ෂ දිෂ්ටියකින්වත්, රාමනාව වැහිලවත් නෙමෙයි මේ වෙදකම් කරේ. පැහැදිලිව හේතුඵල ප්‍රත්‍ය දේශන කරමින් මේ දේශනයන්වලදී පණ විමසෙන්නේ අපි දන්නා චරක සංගීතාවේ සුසෘතයේ ගත්තාම චරක සංගීතාවේ විශේෂයෙන් තියෙන්නේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර සපයනවා උත්තර සපයනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දෙ ප්‍රශ්නෙට පැහැදිලි ඍජු උත්තරයක් තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න විදීමේ තර්කගෙනනා ඒ සර්කින් මේ උත්තරයෙන් පැහැදිලි ಉತ್ತರසක් වෙනවා මේක තමයි ඍෂික්‍රම වේදය ඍෂීවරුගේ දැක්ම දකින්න අපිට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට බෑ දකින්න ඕන නම් කෙනෙක් භාවනාන යෝගීත්වයට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ප්‍රවේශ විය යුතුමයි ප්‍රවේශ වෙලායක දකින්න පුළුවන් ලංකාවේ ආර්ය වේද ගීතේ එළ වේදකම ගැන සඳහන් වෙනවා ඊට අමතරව පුලතිසි ඍෂිතුමා ගැන සඳහන් මේ ලේකන ලියන්නේ සෙල්ලම් කට්ටිය නෙමේ මේ ලේකະ අනුමත කරන්නේ එදා හිටපු සෙල්ලම් කට්ටිය නෙමේ අදට වඩා මහා පරාසයෙන් වැදකමේ කාලේ තිබුණා අද වෙනකොට ඒක ලීන වෙමින්, හීන වෙමින් සාමාන්‍ය ජනතාව දන්නේ නැහැ වේද මහත්තයා කවුද? කට්ටඬියා කවුද? යකදුරහා කවුද? ජ්‍යොතිෂ වේදයා කවුද කියන එකවත් බේරගන්න. වේද කර්මය දන්න මිනිස්සුන් ඍෂිවරු පිළිමද ලොකු අවබෝධයකට එන්න ආප්තපදේශ පිළිමදලක ආબોධකට එන්න ඕනේ. Tamange swatantra gnayan api eka dakinna one. Ese nadame pulasiti rishi tuma gana tawa tawa vedagama igena ganna oba visin vedagamata aadri kiruna oba visin swa balanda one swa balima samaga obata loku dakman me pilimadu athiwe. Meeka mithya මේ සංගුණ අතීතයේ පිළිමදෝ දැකලා වර්තමානයේදී ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමවේදය තමයි දැක ගන්න ඕනේ. වංශේ කබල් ගෑවට ඇති වැඩක් නැහැ. වර්තමානයේ තියෙන ගැටුම් මතදාාරී කෙසේ වෙතත් ඔබට පුළුවන් ඔබේ චින්තන වේදවල මේ ඍෂිවරු කවුද? මුනිවරු කවුද? බුදුවරු කවුද කියලා දකින්න දැනගන්න.